Meille tulee nyt erikoissyyttäjä, Pia Mäenpää, joka on myös meidän Barnahus hankkeen syyttäjä, kertomaan siitä, että milloin ja millä edellytyksillä henkisen väkivallan pitäisi olla tai milloin se on rikos, jos ajatellaan ihan meidän, meidän lainsäädäntöä ja prosesseja. Ole hyvä, Pia. Kiitos ja tarkastetaan ensin, että ääni kuuluu. Eli kuuluu. Ja tota itse olen tässä lähtenyt tarkastelemaan asiaa, kun aika on niin lyhyt, kun meillä on kysymys milloin ja millä edellytyksillä henkinen väkivaltaa rangaistava rikos, niin tietenkin lähtökohtana on sitten rikoslaki. Ja tässä kohti voin sanoa, että tietenkin rikoslaista voi löytyä ja löytyykin per yksittäistä muitakin tunnusmerkistöjä, jotka tulee sitten mahdollisesti sovellettavaksi, mutta tässä nyt sitten pääpaino on tämän pahanpitely rikoksen tunnusmerkistön kautta lähestyä tätä asiaa. Ja siellä tosiaan meillä on se mahdollisuus, eli kun pahanpitelyrikoksen rikoksen tunnusmerkistössä on se, että tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa, tai sitten tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa kipua ja niin edelleen. Eli tästähän siinä henkisessä väkivallassa sitten on kyse, eli ei tehdä ruumiillista väkivaltaa, mutta vahingoitetaan jollain menettelyllä toisen terveyttä. Ja aivan samalla lailla sitten tämä perustunnusmerkistö juoksee tietenkin lievään muotoon ja sitten taas törkeään, jossa sitten, varsinkin näissä lapsiin kohdistuvissa sitten se peruste yleensä antoi kakkoskohta eli erityisen ja tai julmalla tavalla esimerkiksi kun puolustuskyvyttömään lapseen kohdistuu sitten pahoinpitelyä. Mutta nyt kun lähdetään käymään tuota tunnusmerkistöä, niin sikäli eh, meillä tuo tunnusmerkistön luonneedellytykset, eli terveysvahinkona meillä pidetään fyysisiä, psyykkisiä ja funktionaalisia, eli joku toimintakyky voi mennä. Ja kivulla sitten ymmärretään ja on ymmärretty vain fyysistä kipua, ja, ja sitten tai vastaavaan tilaan, yleensä se on sitten jonkun aineen antaminen, huumaaminen, Näissä tilanteissa. Ja sit, kun noita esityöitä tarkastelee, niin nimenomaisesti sitten se terveyden vahingoittuminen ei rajoitu vain ruumillisen vamman tai sairauden aiheuttamiseen, vaan hyvin laajalla skaalalla. Eli siellä on sitten mielisairaudet ja mielenterveyden häiriöt ja niin tuossa edellä jonkinlainen toimintakyvyn menetys. Ja sitten kun me jälleen tarkastellaan sitä tunnusmerkistöä, niin se oleellinen asia että vahingoittaa toisen terveyttä. Ja tämä on sitten se kulmakysymys juurikin näissä henkisen väkivallan tapauksissa, koska se kysymys on siitä, että tahallisesti aiheutetaan joku seuraus. Sikäli se seurauksen aiheuttamisen tapa on samantekevä, eli niin kuin tuolla esityössä sanotaan, niin periaatteessa hyvinpitelmälläkin voi syyllistyä pahoinpitelyyn. Eli se pahoinpitelemällä niin yleiskielisessä merkityksessä, mitä siihen mielletään, niin sen ei tarvitse olla sitä. Ja aika monesti näissä henkisen väkivallan jutuissa onkin kysymys siitä, että, että, että joku oikeasti uskoo, tekevänsä jotain hyvää, vaikka jättämällä jonkun lääkityksen antamatta esimerkiksi. Ja sitten pohditaan sitä, että no joo, se voi olla tämä aiheuttamisen tapa, mutta sitten lähdetään miettimään, kun mennään kohta seuraaville dialle, että täyttyykö sitten tahallisuus taas niissä jutuissa. Mutta henkinen väkivalta, joka vahingoittaa mielenterveyttä, niin kuuluu tähän terveyden vahingoittamisen tunnusmerkistöalaan eli psyykkiset seuraukset kuuluu siihen terveyden alaan. Mutta tässä on nyt sitten se clue, miksi varsin monesti se juttu jää viimeistään syyttäjän pöydälle. Eli ne on oltava jollain lailla todettavissa, eli se terveys, sen tulee vahingoittua konkreettisesti. Ja tuossa äskeisessä vilahtikin tämä sana, että on omiaan, mikä sitten esimerkiksi seksuaalirekoksissa on, tunnusmerkistötekijänä, niin se ei sitten riitä tässä tota osalta, kun joka tunnusmerkistö pitää olla käsillä. Ja näissä tilanteissa, onko se sitten valitettavaa vai mikä, mutta harvoin me saadaan sitä lääketieteellistä näyttöä, eli semmoista lääkärin lausuntoa, joka suoraan toteaa ottaa kantaa, että Terveys on vahingoittunut miten, tai ainakin niin, että ainakin osaksi tämä menettely on ollut syy yhteydessä siihen, että mitä seurauksia lapselta sitten on havaittu, oli se sitten ahdistusta, masennusta tai mitä vaan. Ja tämä on se haaste sitten tietenkin tässä, kun mietitään, että täyttyykö pahanpitely tunnusmerkistä. Eli on eri asia, että menettely on omia vahingoittumaan, kun taas mitä tuo tunnusmerkistö edellyttää. Eli terveys on vahingoituttava ja siitä on sitten se näyttö esitettävä. Ja sitten tietenkin se ei vielä pysähdy tähän, kun me tarkastellaan tätä tunnusmerkistöä, vaan kaikki, pääosin tuolla rikoslaissa, totta kai siellä on myös laiminlyöntörikouksia ja tuottamukseen, huolimattomuuteen perustuvia rikoksia, mutta tässä pahoinpitelyssä se on rangaistavana vain tahallisena. Ja siltä osin sitten tyypillisesti näissä tilanteissa on matkan varrelle tullut myös sellaisia tapauksia, joissa aidosti niin on tämmöisiä ehkä, jo voidaan sanoa, kidutuksen omaisia piirteitä siinä henkisessäkin väkivallassa, että on tarkoituskin aiheuttaa jotakin. Mutta pääosinhan ne on sitten sitä tahallisuuden tasoa, että mitä on pitänyt ymmärtää, eli onko pitänyt pitää varsin todennäköisenä, että tämmöisestä menettelystä aiheutuu jotain lapsen terveydelle. Ja sillä tahallisuuden tasolla pääosin näissä lapsiin kohdistuvissa, jos puhutaan siitä suuresta massasta, niin sitten tarkastelu on. Eli Varsin harvoin se vanhempi niin ajatuksellisesti on ajattelee, että aiheutan ja haluan aiheuttaa ja pidän tätä varmana seurauksena tästä minun menettelystä, jota aiheutuu lapselle, vaan sitten siinä pohditaan sitä, kuinka kauan, minkälaisilla eväillä tiedoilla vanhempi on rakennettu, että mitä hänen on pitänyt pitää varsin todennäköisenä. Ja siinä on sitten myös tämmöinen, mikä paljon kritisoitu, onko se sitten maalais-, kaupunkilais- vai arkijärki. Lähinnä arvioidaan sitä, että mitä tämmöinen keskiverto pitäisi sitten pitää todennäköisenä sen oman menettelyn seurauksena tai seurauksista. Ja sitten tässä kohti on hyvä tuoda esille se, että myös pahoinpitely voi täyttyä myös laiminlyömällä Eli tällöin me puhutaan henkilöistä, joilla on jonkun aseman perusteella tietty velvollisuus huolehtia lapsesta. Ja yleensä se on joko vanhempi, huoltaja, sijaisvanhempi tai joku muu tosiasiallinen asema. Eli että hänen pitää siitä lapsen hyvinvoinnista, terveydestä, turvallisuudesta huolehtia. Ja sitten jos hän siinä roolissa sitten laiminlyö sen erityisen oikeudellisen velvollisuuden eli estää jonkun seurauksen syntymisen ja se perustuu tähän asemaan yleensä se on sitä tekijä ja uhrin välisestä suhteesta syntyvä niin voi olla että sitten myös pahan täyttyy ja sitten tähän otin aika tyypillisesti näissä jutuissa missä laiminlyömällä sitten mahdollisesti on katsottu pahoinpitelyn täyttyneen, niin ne on sitten tämmöisiä fyysisen, psyyksen, sosiaalisen kehityksen viivästymiä, joita lapsessa on sitten todettu. Ja ne sitten rinnastetaan tähän ruumillisiin vammoihin, sairauksiin, mielisairauksiin, mielenterveyden häiriöihin, mitä tuossa äsken käytiin läpi, eli mitä lainsäätäjä on sitten tarkoittanut sillä terveyden vahingoittumisella. Tässä on sitten aika itse ajattelen tämmöisiä grouweja esimerkkejä ja seuraavaksi. Ja se on ehkä nyt se, mihin tuohon edellinen puhuja päätyi, että, että, että sieltä aina jotain viitettä tulee siitä henkisestä pahoinpitelystä, mutta varsinaisesti se tutkinta ei siihen ehkä keskity, koska siinä vaiheessa ei oikeastaan ole mitään semmoisia ulospäin havaittavia seikkoja, näkyy, että joku voisi siitä ilmoituksen tehdä. Harvoin on niin kiinteitä suhteita siihen lapseen, että et, et, esimerkiksi sosiaalityöntekijällä, koululla tai muulla, että he osaisivat nyt suoraan tehdä tutkintapyynnön, että et, et, nyt on jotain henkistä väkivaltaa, vaan siellä on sitten joku fyysinen asia, mihin voidaan kiinnittää huomiota, ja se tutkinta lähtee siitä. Mutta Ehkä meidän tässä esitutkinta ja syteän puolellakin, kun ollaan mukana siinä esitutkinnassa, niin aina jos vähänkin viitteitä on, niin siellä sitten se yksi hypoteesi pitäisikin olla, että henkinen väkivalta, jotta se tulee edes tutkituksia ja noteratuksi. Eli, eli, eli sehän on sitten vaan se, että otetaanko se siellä esille. Koska yleensä ihmiset ei sille varsinkin lapset ilman kysymättä välttämättä kyllä tuota tänkaltasta varsinkin kun he ei tiedä, mitä pienemmästä lapsestaan on kyse, että tämä nyt olisi mitenkään poikkeuksellista, koska se kokemus heillä on vain sitä omasta perheestä, miten asioita hoidetaan. Mutta ja sitten toinen asia tähän esimerkkien taustalla, että miksi aika monesti sitten ne on, niin kuin sanoin, aika crow jotka päätyy, Tota, syyttäjän pöydältäkin vielä eteenpäin tuomioistuimeen on se, että jos näistä ottaa vain yksittäisen, että lasta on seisottamalla seisotettu asennossa eikä saa liikkua. Jos se olisi vain yksittäinen tekomuoto, niin aika harvoin, jos koskaan ollaan sitten saatu semmoista lääkärinlausuntoa, että se tekotapa on aiheuttanut terveyden vahingoittumisen. Eli yleensä sitten edellyttää, että näitä siinä jollain aikavälillä tulee ilmi useita ja kuten tuossa aiemmissa puheenvuoroissa yleensä sinne sitten liittyy jonkinlaista sitä fyysistä väkivaltaa eli on että on väkivaltaa tehden ja väkivaltaa tekemättä sitten se paha täyttyy ja silloin kun on näitä monenlaisia niin on sitten ainakin oma kokemus sieltä terveydenhuollosta saatu sitä lääketieteellistä näyttöä, että se lausunto on, että ainakin osaksi tämä on syy, syy yhteydessä siihen, mitä lapselta sitten todetaan, oli se sitten henkisellä puolella, fyysisellä puolella liittyen siihen kehitykseen tai sitten ihan tämmöisiä mielenterveysasioita, YM-psyykkisiä oireita, ahdistusta, masennusta, jotain käytöshäiriötä tässä tilanteessa. Ja tässäkin on nyt sitten esimerkki, miten niin olennainen se on, kun tämän tunnusmerkistön kautta sitä asiaa lähestyy. Eli elämästä elämästä vähän muokattuen näitä tekotapoja, niin toisessa ei ollut sitä lausuntoa Hyvin vastaavanlaisesta oli rinnan perheessä eri lapsiin sitä toimintaa, näiden lisäksi myös fyysistä, mutta toisen lapsen kohdalta ei ollut lääkärin lausuntoa, eli hänellä ei ollut mitään sellaista hoitosuhdetta. Hän ei ollut sitten näiden ilmitulonkaan jälkeen jostain syystä, häntä ei ollut, oli ohjattu, mutta ei ollut hakeutunut, eikä mennyt eikä huolehdittu, että hän menee, niin ei ollut semmoista kontaktia terveydenhuoltoon, mistä olisi edes voitu saada lausuntoa siitä, että onko Terveys vahingoittunut näiden väkivaltaa tekemättä tekotapojen osalta. Ja näin ollen sitten, kun ei vaikka kuinka verrattiin, että sisaruksella on lääkärin lausuntoja on todettu, niin kun ei tämän yksittäisen lapsen kohdalla sellaista lääkärin lausuntoa ollut, niin sitten se väkivaltaa tekemättä osuus hylättiin, koska se tunnusmerkki edellyttää, että se pitää olla todettavissa. Kaikki sanoo, että on se omiaan, mutta kun ei ollut sitä, että se on tosiaisesti konkreettisesti vahingoittunut, niin siltä osin ei sitten pahaanpiteelle täyttynyt. Ja sitten taas toisen lapsen osalta, kun oli hoitosuhde, ja näissä tapauksissa yleensä se sitten, kun on jo pidempi aikainen, niin sieltä sitten osataan arvioida sitä sen hetkistä tilaa, sen jälkeen, ja sitä kauttakin myös arvioida sitä, onko se parantunut lapsen tilanne ja niin edelleen, niin kyetään lausumaan siitä asiasta, että onko se terveys vahingoittunut. Ja edelleen esimerkkejä tältä osin. Tässä on Osin myös tuohon, mihin äsken viittasin, se, että on laiminlyönnyt velvollisuutensa. Ja lähinnä nyt sitten esimerkkinä myös sen takia, että nähdään, että miten moninaista se voi olla sitten se eh, suora henkinen väkivalta tai sitten eh, tämä osa tota, tekotapaa, eli väkivaltaa tekemättä. Eli se voi olla kaikenlaista. Se voi olla sitä alistavaa, loukkaavaa käytöstä, eristämistä, rajoittamista, kohtelemalla eriarvoisesti. Ja sitten on tätä muunlaista toimintaa, joka liittyy pitkälle siihen hoitoon. Eli se ei ole sitten asianmukaista. Ja nimenomaan sitten tässä. Se yksi osa oli, että huoltajina ovat sitten olleet velvollisia huolehtimaan lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista, näihin liittyen neuvolakäyntiin, ja koulunkäyntiin ja hoitoon. Ja tässä sitten taas oli hyvä lääketieteellinen näyttö siitä, kun oli lapsi otettu huostaan ja nähty, miten hänen kehitys lähti ihan eri kehittymään siellä sijaishoidossa verrattuna sitten siihen aikaisempaan tekoaikaan todettavissa olevaan. Ja näin sitten, en kaikkia oikeusasteita tähän siteerannu, mutta taas mikä se olennainen näissä on, niin kuten hovioikeus tuolla toteaa, että asiassa esitetyn lääketieteellisen todistelun perusteella on se syy-yhteys. Ja ei ole tullut muita tekijöitä, jotka selittäisivät niitä todettuja terveyden vahingoittumisen ilmenemien. Ja Näin ollen sitten ei ole jäänyt vartettavaa epäilyä. Ja edelleen taas sitten on siihen heidän asemaansa ja tähän tahallisuuteen, mikä on se toinen olennainen asia näissä Eli että näissä olosuhteissa heidän on täytynyt ymmärtää, että heidän menettelynsä ja varsin todennäköinen seuraus on tämä asia, mistä on terveyden vahingoittuminen. Eli sitten jos summa summaarum, niin henkinen väkivalta voi täyttää pahoinpitelyrikoksen sinällään meidän tunnusmerkistö. On rakennettu niin, että, että, että nykyisen tota, säätelyn osalta, jos nämä tietyt asiat tulee selvitetyksi ja näytetyksi, niin ei ole estettä. Mutta niin kuin sanoin, ja tuossa aikaisemminkin puhuja viittasi, niin se on eri asia, miten siinä yksittäistapauksessa ne nousee. Nouseeko ollenkaan esille, vaan vaan semmoisena mistä ei ehkä oikein saa kiinni, koska jälleen taas täällä, tota, tällä puolella, kun poliisi lähtee sitä selvittämään, niin siellä on se syytä epäillä rikos, se on hyvin matala, on jotain seikkoja, mitkä puhuu sen puolesta, mutta sitten kun sitä lähdetään selvittämään, niin ihan niin kuin kaikissa näissä lapsiin kohdistuvissa tota, rikosepäilyssä, niin sitten se lapsen oma kertomus on se olennainen näyttö. Niin sitten se on aina kysymysmerkki, miten hän kykenee sen kertomaan, avaamaan, mitä se on. Ja sitten se toinen asia, jos lapsella ei ole sitä ää, aikaisempaa hoitosuhdetta, että se on vain tämä normaali neulakäynnit, jossa se ei varsinaisesti ole ilmi tullut, esimerkiksi, kun ehkä jonain Sivulauseessa, mutta sitä ei ole ehkä sitten noteerattu. Ja lapsilla ei ole sitä hoitosuhdetta, eikä aina sitten, vaikka tämä tulee ilmi ja vaikka ehkä sinne ohjataan, niin riippuen sitten taas perheistä, joissa lasta ei oteta huostaan, isossa osassa perhe jatkaa elämää ja lapsi jää perheeseen, niin sitten lasta ei viedäkään mihinkään ja sitten ei saada sitä riittävän pitkäjänteistä, siis tarkoitan terveydenhuollossa, tietoa ja sitä lapsen vointia ja olemista, niin siellä monesti nostetaan ne kädet pystyyn, että ei voida sanoa, että onko terveys vahingoittunut Voidaan lausua ainoastaan se, että se on omiaan, se on tyypillisesti semmoista, mutta tämä lapsen kohdalla, koska Aika monesti siellä on sitten monta muutakin tekijää, mitkä taas voi tyypillisesti aiheuttaa sen kaltaista oireilua, kun ei ole mitään yhtä oiretta, joka osoittaa, että on sitten jonkun rikoksen kohteeksi joutunut. Niin siinä kohti sitten tota, todetaan, että ei ole näyttöä ja näin ollen se jää sitten sille pöydälle. Ja sitten tietenkin näissä tilanteissa, kun lapsi jää sinne perheeseen ja muuten, niin tietenkin tässä vaan niin Lain käyttäjä aina sivusta seuraa, että miten hän sille lapselle jatkossa käy, koska Havainto on, että, että, että niin sanoin, suurin osa Ei johda mihinkään sijoitukseen tai muuhun Että tehdäänkö sille asialle sitten Mitään muuta Ja sitten se toinen asia, vaikka tässä syyttäjän pöydällä sitten ehkä tähänastinen toi oikeuskäytäntö on sit sillä lailla, että se on jo niin groovia, että siellä lähtökohtaisesti sitten tulee myös muut sosiaalitoimen, toimenpiteet, sijoitus ja muu, niin siinä isossa massassa kuitenkaan se ei ole se seuraus. Ja, ja nyt ehkä sitten voi sanoa, että tähän parnahus liitännäinen, olennainen tekijä on sitten näissä tilanteissa nyt se miettiminen, että, että vaikka tästä näyttöä saataisiin ja, ja voisi todeta, että on ne todennäköiset syyt syytteen nostamiseksi jo siellä aika varhainkin, niin sitten aina kysymysmerkki, että onko se kuitenkaan se oikea tapa. Eli että ylipäänsä näissä lapsiin kohdistuvissa pahanpitellyrikouksissa, että miten me siellä mahdollisimman varhain tunnistettaisiin nämä jutut ja toisaalta löydettäisiin jokaiselle yksittäiselle jutulle se oikea jatkopolku. Koska vaikka palkka tulee siitä, että rekoksia ilmoitetaan poliisille ja niitä syyttäjän pöydälle tulee, niin voi todeta, että eihän se rikosprosessi myllyn läpikäyminen sitä itse ongelmaa ratkaise eikä aina ole se paras vaihtoehto. Koska tyypillisesti se aiheuttaa sitä, että epäätö vähättelee tekoaan ja sitten Asiaa pyritään mahdollisimman niin kuin vähäksi tekemään ja mitä töimään, niin se ei ole sille kokonaisuudelle hyväksi. Eli tässäkin suhteessa ehkä tarvitaan sitä rohkeutta, että siellä alkumetreillä vaikka voi todeta, että on syytäjä päällä rikosta ja syyttäjäkin ottaa jotain kantaa, niin sitten löydettäisiin se muu puuttumisen muoto. Ja se olisi se tärkein pointti, että se olisi oikea-aikaista ja se on riittävää. Ja se aiheuttaa siinä perheessä muutoksen. Ja näin ollen se sitten koko yhteiskunnan näkökulmasta voisi olla riittävä puuttuminen, eikä millään muuta tarkoita, että tätä ongelmaa lakaistaan matoalle, mutta siihen oikea tapaisesti ja oikeasuhtaisesti puututaan. Ja sitten taas ne jutut, jotka sen väkivallan laadun, oli se henkistä tai muuta, niin edellyttää, niin sitten ne juoksee sen tutkintapallon loppuun ja mahdollisesti käsitellään oikeudessa ja niin poispäin. Mutta, tässä oli minun osuus ja ehkä vielä sanon, että ei pidä lukea kalvoja kuten Piru Raamattua, koska niin kuin tuossa alussa tuli sanottua, niin tämä on aika moninainen, monisyinen ja haastava tota, aihealue. Ja tässä tosiaan lähestymistapa oli tämä pahanpitelurikoksen tunnusmerkistö. Ja monesti sitten kun tutkitaan, niin se voi täyttää laitonta uhkoista pakottamista, vapaudenreistoa ja niin edelleen. Mutta tässä lyhyessä ajassa niin ajattelin, että keskitytään vain tähän yhteen tunnusmerkistöön, jotta se avautuu sitten kaikille. Mutta kiitos. Kiitos. Pia, otan tähän muutaman kysymyksen sulle vielä loppuun, jos pystytkö vastaamaan, Joo. siitä se kuuluu. Ähm, Mistä me aloitettaisiin? Jos otan vaikka kolme kysymystä täältä. Mutta ensimmäinen vaikka semmonen, että jos epäilen, että lapsi on kokenut henkistä väkivaltaa, niin pitääkö silloin lastensuoja lisäksi tehdä myös rikosilmoitus? No lähtökohta, eihän se erittele se. Ilmoitusvelvollisuus, siellä on mainittu vain nämä rikokset, pahoinpitely ja niin kuin sanoin, niin tunnusmerkistä kattaa molemmat. Eli totta kai lähtökohti pitäisi. Mutta se on sitten eri asia, mihin se johtaa. Mm. Mutta että sinällään siinä ilmoitusvelvollisuudessa ei ole millään lailla eritelty väkivallan laatua ja muotoa, niin. vaan että jos se taso pahoinpitely, niillä tiedoilla täyttyisi, niin silloin se ilmoitusvelvollisuus kattaa. Eli toisin sanoen rikosilmoituksen tekeminenkin voi tulla kyseeseen, mutta niin kuin tässä ollaan kuultu, niin tämän henkisen väkivallan käsitteen alle mahtuu hmm. hyvin monenlaista, että siinä voi esimerkiksi sitten konsultoida, Kyllä. jos on epävarma, ihan poliisia vaikka suoraan. Sitten toinen kysymys, mikä on rikoksen vanhenemisaika näissä tapauksissa? Esimerkiksi miten nopeasti vaikka lääkärinlausunto pitäisi hakea? No, Pahanpitelyrikos taas, niin kuin sanoin, se ei tee eroa Mikä se tekotapa, jos tämän perusmuotoisen, niin se vanhenee viidessä vuodessa. Eli se menee ihan sen tunnusmerkistön mukaisesti. Hyvä. Ja sitten vielä viimeisenä, ää, tai oikeastaan ehkä otan tällaisen kommentin täällä. Katsoja toteaa, että itsekin miettii, että onko tärkeintä saada rangaistus vai apua tilanteeseen, vai sekä että. Tärkeintä olisi, ettei apu jäisi saamatta, ja tästä varmaan on, on niin helppo olla, olla sama, samaa mieltä, että ää, tavallaan, tai Bia avasi tuossa tosi hyvin mm. lopuksi sitä, että varnahuushankkeen hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista olisi se, että me pystyttäisiin niin kuin, tavallaan niin segmentoimaan niitä tapauksia, että, että se tarkoituksen mukainen, ja tietenkin myös lainsäädännön mukainen, mutta erityisesti lapsen mukainen vastaus kaikkiin tapauksiin, eli, eli se on hyvin niin kuin, yksilöllistä sitten loppuviimeksi. Kyllä. Pitää aina arvio, yksittäistapaukset arvioida erikseen. Ja varmaan meidän pitää sitä ajattelua laajemmankin keskusteluttaa, jotta kaikki se ymmärtää, koska monesti tietenkin jokainen siltä omalta segmentiltä ajattelee, niin turvaa vaan sen, että ainakin oman velvollisuuteni tekisin, eikä sitten uskalleta se oma hiekkalaatikon ylimennä ja juuri ensin miettiä sitä lapsen etua, koska se voi olla, että lapsen etu onkin nyt tässä tilanteessa ei nosteta, ja se voidaan muilla keinoin, mutta siihen puututaan ja se lapsi tulee kuulluksi. Ja tässä tullaan varmaan taas moniammatilliseen yhteistyöhön myös Kyllä. ja siihen sujuvaan tiedonvaihtoon ja keskusteluun. Ää, voin lyhyesti kommentoida vielä, täällä oli kysytty, että onko tietoa siitä, kuinka usein lapsi tai nuori päättyy sijoitukseen tai huostaanottoon jos tutkinnassa, ei nosteta tai tutkinnan jälkeen en nosteta syytteitä, mutta viitteitä selkeästä henkisestä väkivallasta on. Mä luulen, että tällä tavalla ei ole tilastoitu sijoituksia tai huostaanottajaa tai suoraan poimittavissa se henkinen väkivalta siellä, siellä niin kuin, että onko se ollut taustalla. Mutta jonkun verran esimerkiksi oikeuspsykologian yksikön aineistosta kyllä näitä tapauksia on. Mutta että silloin tietysti puhutaan näistä, näistä sen tyyppisistä tilanteista vähän, mitä, mitä tässä Piakin esityksessään avasi